director de teatre marica. ¿Cuántos se ha visto? De xanclets van estrenar multimèdies la seva primera obra, al Cafè Teatre Llentiol, ja fa 20 anys, amb la qual van crear un nou gènere, el Tourmix Playback. Es tracta d'una barreja de teatre, cabaret, humor i mala llet, i playback amb música i coreografies. Elaboren els seus guions a partir de talls d'àudio de continguts audiovisuals procedents de mitjans de comunicació o de pel·lícules. No té cap parpa. No, no, no, eh, ni no, no, no. uh, no de pesco, pediatla. Cool, que estarà tot el mes d'agost a la sala El Molino de Barcelona, Texanclets celebren el seu 20è aniversari. L'espectador que vingui al Molino aquest mes d'agost a veure l'espectacle de vint anys de xanclets, es trobarà un... és un tripi l'espectacle, o sigui, és una bogeria. És, és, és una mica com la societat que vivim, no? Que és de puto cul, cool, no? És tot com... Tot, tot és... va tot molt de pressa, no? Treballem molt, per, molt, per moltes hores, per molt pocs diners. Eh... Passem de discursos... Amb... De discursos anímics en cinc minuts podem passar d'una banda a l'altra, no? Allò... Doncs, doncs... Hi ha una cosa que fa riure, després una altra cosa que fa plorar, després una altra cosa que t'estressa, després has de menjar de pressa, després no tens temps a... Tot, tot, tot, tot és una mica així. Mm -hmm. Ah! Com m'ho puc estar No ho sento jo... Llavors el que fem amb la gent és que, que el discurs teatral, aquesta experiència txancletera dintre del molino, també sigui així. O sigui que, que es sorprengui a l'hora de seure's, a l'hora d'anar als lavabos, a l'hora de prendre una copa, a l'hora de veure l'espectacle, a l'hora de participar, a l'hora de ballar, a de tot. Tot és com... de puto una mica. El sido venuta a Eroino per celebrar-lo con tutti i ele travestiti, Marquilli, Buardini i l'travenuuta de Barcelona. L'espectacle també conté crítica política en un context com l'actual de crisi i canvi de model de país. El segon bloc de l'espectacle és polític. Yeah, um, una mica... El hem acabat fent el que ens ha sortit, eh? Vull dir, ha sigut bastant... L'espectacle l'hem parit en tres mesos i, i, i és bastant actual. Com et deia, reflexa molt el que és la nostra societat avui en dia i hi ha una part política molt important no? perquè el, el país, Catalunya, està es troba no? davant d'una un, cruïlla, no? de, a veure si ens deixaran decidir ens deixaran decidir el que volem ser de grans, ja. Es parla també de la corrupció, es parla de la la família real, no?, imposada que tenim, es parla de, dels desordres digestius provocats doncs, per aquesta bogeria, es parla dels transports, de, ah, els transports públics, de la, la pressa, es parla de, de les dietes, es parla de final de coses de sexe. Altres símptomes como problemas y estomacales. Oh, toma, Oh, sí, sí, molt maco. Mm -hmm. No hi ha un pan de net. I ara, un no sisvi. ¿Qué estás esperando? Tienes que conquistar a cabrón. De Puto Cool és un espectacle interactiu que fa participar molt al públic, el contingut del qual és plenament nou, a excepció del clip que parodia l'espot En vas on vas, que forma part de l'obra. No es tracta, per tant, d'un recopilatori, com sí que van fer pel 15è aniversari. D'altra banda, l'elecció del Molino no és casual, es tracta d'un espai emblemàtic. I una de les coses importants de... ha sigut el triar el, el Molino per fer-ho, perquè creiem que realment el Molino és el, és el millor indret, és el millor espai cultural per desenvolupar un cabaret contemporani cosmopolita, però amb denominació de d'origen. Per exemple, ejemplo, te puedes ir al molino a ver a las fabulosas de Chancletes, com Brigitte l'amor i la mera pobilla. Es que es una, ella es una mujer de escenario que se lo come todo en el escenario. <fixi> <fixi> ah, no, pero es que se lo come. Pito, Josep Maria Portavella, no a a membre fundador de De Chanclets, té clar els motius pels quals s'ha d'anar a veure l'espectacle que cada funció declara exaurides les entrades. No one celebrates life de Chancletes. És... Cerqueu algú que l'ha vingut a veure i li pregunteu. Però realment, si entren a la red i comencen a preguntar o allò, a veure, qui ha anat a veure l'espectacle, estic convençut que es decidiran a veure-ho. Som Chancletes. Vean lo bien que nos lo estamos pasando con los que sí hemos ido a ver a de Chancletes.